السلام عليكم صبحكم الله بخير اسعد الله صباحكم بكل خير بالنسبة لاحبابنا الصغار مسابقة الامار ان شاء الله راح نسحب الجوائز يوم الجمعة على اساس نحط فرصة حق نضع فرصة اللي ما جاوبوا ومنها نجمع الإجابات في اليوتيوب وفي السناب فاعطونا فرصة لله يرحم والديكم طيب اللي يسألون عن النتائج يلا يا أحباب باي باي الله وصباحكم بكل خير